يا دانيا وينك؟ وينك؟ تعالي أشوف وينك؟ نعم ماما وين كنت؟ صعبة نادي شو بتشوي شو هاد؟ روحي جيبي كانت معي سلام حاضر يا ماما تعالي أقول بردة برضة مش تخنان؟ حاضر يا ماما <سؤال> الله يرضى <يبقى> عليكي، ماما ممكن نطلع اليوم؟ لا، انت كل يوم بدك تطلعي، ما بد، رح يمين وجهك، خلص، خلص، خلص، لا يمينيوني. لا يمينيوني. هيك إحنا خلصنا الفيديو وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو الله يخلي لكم كل أمهالكم بكل أنواعهم. واحنا بنحبهم كلياتهم واحنا كمان بنحبهم إنتو كمان عشان احنا بنحبهم نحنا بنعطيهم هالهدية الصغيرة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا ربي يخليك يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه حبيبه في <تصفيق> النهاية ما تنسي تعمل لايك وشير وسبسكرايب